السلام علیکم uh, ناظرین میں ہوں آپ لوگوں کا اپنا بھائی ظہیر اور ظہیر سیٹس چینل میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین خوبصورت پھول اور ہریالی کس کو پسند نہیں ہے uh, جب سے انسان نے روئی زمین پر قدم رکھا ہے تو وہ خوبصورت پھول اور ہریالی کو ضرور پسند کرتا ہے خصوصی طور پر یہ پھول اور یہ ہریالی اگر آپ لوگوں کی رہائش گاہ میں موجود ہو تو پھر تو بات ہی پوچھو आइए आज हम आप लोगों को हरियाली और फूलों के बारे में कुछ अहमियत सुनाना चाहिए चा नोजु। जो हरियाली है या फूल है या جو بھی کچھ گرین ہی ہمارے اردگرد موجود ہو یہ انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام کیسے ہو بائی ٹھیک ہو جی سر میں بہت, بہت, بہت, بہت شکریہ جی بس جتنی بھی دوست دیکھ رہے ہیں یہ آج کل کی موسم بس آرہا ہے انشاءاللہ یہ پول اور جنا, یہ خریالی کے لیے جو انسان کے لیے صحت مند اور نظر رکھنے کے لیے جو نا اور اس کے بعد جو نا یہ آج کل تو یہ سارے لوگ دل کے مریض ہوئے ہیں مگر اس لیے جو ہے نا لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہریالی میں ملکل. یہ گھومے پیرے اور پولوں میں بیٹھے اس میں ریفریشمنٹ بھی ہوتا ہے اور دماغی بھی اور جو ہے نا آنکھوں کا بھی دل کا بھی سارا جو صحت کا جو نا اس کا اثر پڑتا ہے ملکل. تو ابھی انشاءاللہ بارش بھی میرے خیال سے آنے والے ہیں اور جو نا موسم بھی انشاءاللہ خوشگوار ہو رہا ہے ابھی ملکل. ابھی جو نا اور یہ ہریالی جو ہے نا ابھی نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ملکل. یہ جو نا ابھی بہت موسم جو ہو نا خوبصورت یہ جو ہریالی ہے یہ پھول ہو ہریالی ہو جو بھی ہو تو یہ ہمارے پریشانیوں کو ختم کرنے میں آج کل تو سب کو پتہ ہے کہ ملک کا کیا ہو حال ہے نا تو اس لیے جو ہے نا یہ ہریالی میں گزرنا دیکھو ٹینشن تو ہر جگہ ہے اگر امیر ہے یا غریب ہے وہ تو دی بات ہے مگر جو زہری بات ہے نا یہ ہریالی اور کل جو نا انسان کو جو نا بہت صحت مند اور جو نا ریفریشمنٹ دماغ کا بھی اور دل کا بھی جو یہ بہت اثر یہ جس جگہ پر میں آج چہل قدمی کر رہا ہوں یہ پشاور کی مشہور جگہ تاتارا پارک ہے اور میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ بھی کافی آ چکے ہیں انجوائے کرنے کے لیے تو میں آج ان لوگوں سے ملوں گا کہ یہ لوگ ہریالی دیکھنے کے لیے کیوں آتے ہیں اور ان لوگوں کی ہریالی دیکھنے یا گرینری دیکھنے پر کیا احساسات ہیں آئیے ہمارے ساتھ بھائی آج کل ہمارے ملک کی جتنے حالات چل رہے ہماری جتنی کے آج کے لیول میں اسٹریس جتنے بڑھ رہے تو جتنی انفلیشن ریٹ بڑھ رہی ہے ہر سا سارے سا, سارے جتنے لوگ جو اس کو سٹریسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس طرح سے ایک ماحول میں آ کے تھوڑا سا خود کو مینٹلی طور پر اور سوچ کے اپنے سٹریسز کو اپنے سائیکالوجیکل ڈپریشنس وغیرہ جتنی جیسے کہ ایشوز بڑھ رہے تو اس کو تھوڑا سا خود بندہ تھوڑی سی کام کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو جاتی ہے اور مینٹلی طور پر بندہ ریلیکس کر جاتا ہے اور باقی اس کا پیرا ہیلتھ کے اوپر بھی افیکٹ پڑ جاتا ہے اس کے باڈی جتنے بھی ہمارے جو ڈیزیز وغیرہ بڑھ جیسے کہ ڈائبیٹک ہے باقی اتنے ڈیزیز بڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے ہمیں جانا چاہیے پارک میں بیٹھنا چاہیے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا چاہیے اچھا ماحول ہے گرمی بھی نہیں ہے سردی بھی نہیں ہے تو اچھی بات ہے کہ لوگ آئیں اور گپ شپ کرے دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور پول وغیرہ پارک وغیرہ میں بیٹھے تو بہت اچھی بات ہے سر جی جب ہم یہاں پارکس میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اچھی فیلنگس ہوتے ہیں اور یہ سبزہ دیکھ کر انسان کا مائنڈ فریش ہوتے ہیں جی اور کیونکہ یہاں پر تازہ ہوا ملتے ہیں मिलते ملتے ہیں اس وجہ سے ہم فریش ہوتے ہیں اور گڈ فیلنگ کرتے ہیں جی یہ تو آپ نے ایک سائنٹیفکلی بات بتا دی سائیکولوجیکلی انسان کی دماغ پہ یہ کیا اثرات مرتب کرتے ہیں अस बात यह कि जब हम सब्ज़ा के पास होते हैं और ये खूब ग्रीन जो कलर है इंसान के दिमाग को मतलब सुकून बनाते हैं पुरसकून जब हम कोई टेंशन या कोई बोरेत हो रहा हो तो हम पार्क में आते तो मतलब कुदरती तौर पर हमें एक सुकून मिलता है और जहनी सुकून मिलता है जी तो यही वजह है कि लोग ज़्यादातर पार्क में आना पसंद करते हैं जाहिर सी बात यहां पर सारे घूम फिर कर रहे हैं तो ये अपनी दिमाग सुकून के लिए और फ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा तबसरा था मेरे इस का और انسانی تمدن میں ہریالی سرسبز کے سرسبز باغات پھول یہ چی یہ چیزیں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس لیے میری اس پروگرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگ جہاں پر بھی ہو تو برائے مہربانی اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہریالی ضرور پیدا کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ ایک اچھی صحت بھی مل سکے اور آپ لوگوں کو سکون بھی مل سکے اسی پروگرام اسی موضوع پر ہی میں نے یہ پروگرام بنانا تھا اور آج میں آپ لوگوں کو مختلف جگہوں پر لایا ہوں اور آپ لوگوں کو مختلف لوگوں سے ملوا ملوانا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جو گرینری ہیں یہ ہمارے زندگی میں کون سے اہم کردار ادا کرتے ہیں